i1 adat apple කඩේ නුවණාව ඔබලත් සමග හොඳ සංවාදයකට මේක එසේමසේ දෙයක් නෙවී ලංකාවේ ලොකුවට මේ මාතෘකාව සංවාදයට ගන්න ඕන මාතෘකාවක් නමුත් ඒක අපේ තියෙන සංස්කෘතියෙන් එවැගේම දේශපාලනික එවැගේම ආර්ථිකමය වටිනාකමක්ින් මේ අපි කතා කරන මූලය යටපත් කරගෙන ඉන්නවා ඒකට තමයි මොකද අපි ඇත්තටම අද කතා කරන්න හදන්නේ කංශා නොහත් ත්‍රිලෝක විජයපත්‍ර. එහෙම කිව්වට පස්සේ ඇත්තටම ඕනි කියන ටග් ගාලා ආ මූ ගංජ ගැන කතා කරන්න තමයි අද වීඩියෝ එක දාලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව් තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි ලෝකෙට විහිදිච්ච ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ ඇමරිකානු රටවල් වලට, යුරෝපයේ ප්‍රමුඛ යුරෝප ලන්ඩන් ප්‍රමුඛ ලන්ඩන් රටවල් මේක හොඳ තෝතැන්නක් වෙලා තියෙනවා. අපේ රට අර සුද්ධගේ පරණීතිය තාම ගෙනියන සුද්ධගේ ඔබකෝ එකට යට ඉන්න ඒක තමයි මම කිව්වේ දේශපාලන යටපත් කරගෙන මේ අපේ රටේ සෞභාග්‍ය කරා පුළුවන් මේ කංශා සාප්කය අද නීතිමය වශයෙන් අපි ඇදලා බැඳලා කබල තියෙනවා. එතෙන්දී මම ඉන්නේ ඉතාලිය නිසා මම අතනම ගියා ඉතාලි කංශා ප්‍රසිද්ධියේ විකුණන්න තියෙන පාමසියයකට. එතකොට නිකන් හිතන්න පාමසියක් කියවල කියන්නේ ඒක නීතිගත නිසා තමයි පාමසියයක විකුණන්න තියෙන්නේ. එතකොට මම ඊට අමතරව මේ සුපර් මාකට් මම ප්‍රොඩක්ට් ඒ කියන්නේ ටිකක් මම දැන් මේ ඉස්සරහා තියගෙන ඉන්නෝ මේ ඔබට පෙන්වන්න මේ ඉතාලිය කියන රටේ මේව කොච්චර නීතිගතද කියලා කියනකොට එතකොට ඉතාලිය කියලා කියන්නේ යුරෝපයේ ලෝකෙම 4 වෙනි ආර්ථිකයට හිමිකම් කියන රට. එතකොට ඒ කට්ටිය මේ කංශා කියන ප්‍රභේදයේ කොච්චර මොකද මේ රටවල් ඉන්නේ බුද්ධිමතුන්ගේ පරීක්ෂණ මත පිහිටවල ඒ පරීක්ෂණවල ප්‍රගතිය ගැනලිවල රජයට දැනුම් දුන්නාට ලොකු විශ්ලේෂණයක් කරලා ඒ ප්‍රගති කරුණු අණුව රජයේ තීන්ඳ ගන්නනේ. එතකොට ඒක රටට කොච්චර හොඳද? රටේ يعني රටේ ආර්ථිකයට කොච්චර බලපානවද කියන කරුණු කාරණා එකටිය ඒ දැනුම තියෙන විද්‍යාඥයෝ ඒ වගේම දැනුම තියෙන මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරු මේ ගැන රජයට දැනුම් එතකොට රජය තමයි තීන්ඳ කරන්නේ මේක කොච්චර සුදුසුද නැද්ද කියලා. බලන්න මේ තියෙන්නේ කන්ස ඇටවලින් හදපු ඔයිල් මේක භාවිතා කරනවා කෑමට වුන් ඩිරෙක්ට් භාවිතා කරනවා කෑම සඳහා. එතකොට මේ තමයි ෂැම්පූ එක ෂැම්පු කරාට පස්සේ මේ ටින් කන්ඩිෂනර් එකක්. ඒ කියන්නේ ෂැම්පු වලට පසුව යොදන ඔළුවට යොදන කන්ඩිෂනර් එක තමයි මේ තියන්නේ. එතකොට ඒ දෙකම මේ සුපර් මාකට් වල විකුණන්න තියෙනවා. එතකොට මේ කල්පනා කරලා බලන්න මේ කංශා කියන ප්‍රභේදයෙන් හදපු නිෂ්පාදනයක්. ඊට අමතරව මේ තියෙන්නේ මූණට ආලේප කරන්න හදපු ක්‍රීම් එක. එතකොට මේ තනිකර බයෝ කංශා. ඒ කියන්නේ කොතර මේ මිනිස්සු මේ රටවල් ගැන ඇත්තටම මොනතරම් විද්වත් ඇහැකින් බලනවද කියලා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ කංශා ඇට යොදාගෙන හදපු කෑමට ගන්න සුදුසු ඇට සුද්ධ කරලා හදපු නිෂ්පාදනයක්. එතකොට මේක ඩිරෙක්ට් කෑමට ගන්න පුළුවන් ඒ ආකාරයේ. ඔයාලට එතකොට මේ තියෙන්නේ මල ප්‍රයෝගික කරගෙන ස්ට්‍රෙස් එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිසුන් ස්ට්‍රෙස් එක ඇති වුණාට පස්සේ මිනිසුන්ට නිින්ද එතකොට අන්නේ ඒකට හොඳම බීමක් වශයෙන් කංශා කලෙන් හදපු මේ ටී බෑග් එකක් ඇතුලේ තියෙන මේක බී ලෙවල්ලා ටික ඔහුට සාමාන්‍ය විදිහට නිින්ද යනවා කියලා තමයි ඉතින් කියන්නේ. එතකොට මේ tieන්නේ කංශ භාවිතයෙන් හදපු ટોපි එකක්. ආ මේ කන්න පුළුවන් mattwima කිසිම දෙයක් නැහැ. නමුත් මේ තියෙන සෑම ප්‍රොඩක්ට් මේ mattwima කියන දෙය නැහැ. ඒකයි අපිට එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාන වැඩගත් මේකෙන් වෙන්නේ හන්දිපත්වල තියෙන රුදාව හන්දිපත් අමාරුවට මේ ඩොට් වුණා යට තියාගත්තට පස්සේ ඒකෙන් ලොකු ಗುಣ දෙනවා කියලා තමයි මේ කියන ඉතිං බලන්න ඔච්චරනම් ද්‍රව්‍යන් තියනවාද එතකොට මම දැක්කා ડોક્ટર වැලියංගේ නිස්පාදන හොඩාරයක් ගෙනල්ලා තිබුණේ ඒ cancer වලින් නිස්පාදනය කරන ද්‍රව්‍ය මේ cancer දැන් මම මේ ඉතාලි වලින් කිව්වේ දැන් මම කියන්නම් ඇමරිකාව ගැන ඇමරිකාවේ ඇත්තටම මේ සම්බන්ධයෙන් එනකොට හොඩාරයක් කියන්නේ මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරු ඒ වගේ යාඥා මේකෙන සම්ීක්ෂණය කළා. ඔබලා දන්නවද ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරණය තෝරන ඒ ජනාධිපති කවුද තෝරන්නේ කියන දන්නට cancer નીતિગતක නවද නැද්ද කියන මාතෘකාව ආව කියලා කිව්වොත් එහෙම ඔබ පිළිගන්නවද ඒක? එතකොට ඒ වගේම කියනවා 2025 වෙනකොට ලෝකයේ සම්පූර්ණ කංශ يعني දැන්ට පරීක්ෂණයකින් සනාථ වෙලා තියෙනවා ලෝකයේ. ඒ කියන්නේ Brand View Research කියන ඇමරිකානු සමාගමකින් රිසර්ච් කරලා තියෙනවා 2025 වෙනකොට ඖෂධීය ගංජා, නොහංශා, වෙල්දපොලේ වට්නාකම ඒ කියන්නේ AA ඩොලර් කෝටි 5500ක නිෂ්පාදන අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. එතකොට 2025 වෙනකොට ඩොලර් කෝටි 5500ක නිෂ්පාදන වැල්ද පොට අවශ්‍ය වෙනකොට අපේ රටේ කොතරම් වපසරියක් තියනවද මේකට මේ වැල්ද පොල්ලට ඇතුල් වෙන්න. හැම රටකටම ආවේනික දේවල් දීලා තියෙනවා. එතකොට අරාබි තෙල් දුන්නා වගේ ඊට පස්සේ චියෝරා ලියොන් කියන රටට ඩයිමන්ඩ් එක වගේ අපේ රටේ පස දීලා ඕන දෙයක් විසි පස්සේ වැවෙන පසක් දීලා දෙනවා. ඒ තරමට සරු පසක ඉඳගෙන අපි ලෝකෙට hinga කරනවා. එතකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ නැද්ද මේ වගේ සරු පසක ඉඳගෙන අපි ඇයි මේ ලෝකෙට hinga කන්නේ කියලා. එතකොට මේ කංශ ප්‍රභේදයට අපේ රටේ තමයි ඖෂධීය ගුණය යුක්ත හොඳම කංශ පැලේ වැවෙන්නේ. එතකොට මේ කංශ පැලේ ලෝකෙ දෙන්න වෙලඳපොට අල්ලන්න අපිට බැරිද? එතකොට ඇයි මේ ડોක්ටර් වැලියංගගේ කියන කංශ කියන දැනුමෙන් කොහොසත් වෙච්ච මේ ඒ හඬට කන් දෙන්නේ නැත්තේ? එතකොට ලෝකෙම ඉන්න ඒ දැනුමෙන් පිරි මිනිස්සුන්ට ලෝකෙ කන් අපේ රටේ රජයේ ඇයි තාම ඩොක්ටර් වැලියංගගේට කන් දෙන්නේ නැති කියන එක මගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එතකොට මම ඩොක්ටර් වැලියංගගේ මේ කරන අරගලයට මනති තුන මේ ලංකාවේ ඉන්න දේශපාලන අධිකාරියට පෙන්වන්න මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ලෝකෙ මෙච්චර පඩක් මට මේ පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න බලන්න තවත් ගොඩාක් ද්‍රව්‍ය මේ රටේ වැළඳ පොළවල් මට ඒ එකතු කරගන්න බැරුණා මම මේ මේ වීඩියෝ එකට නිසා. ඉතින් මම යෝජනා කරනවා ඩොක්ටර් වැලියංගගේට අපේ රජය ඇහුම්කන් දෙන්න. ඇහුම්කන් දීලවල මේකට මේ අපේ මහ මේ තරම් සරු පොලව canvas ඇටයක් විසිකරාට පස්සේ stel beheth tone nattang satunggen vena haaniya avumana harada etekota meka honda illumat tiena bogayak nan etekota e wage me wathura loku palanayekin me dahata awashya e wenne nae ekena loku palanayak daagena e worlde wage wathura harawagena harai me karagena monowatma karannone nathi palanayak etekota den e mama qwe loket ek ape ratana sansandhane karanna puluwan patta den man katha karannan ape sanskrutiyat ekka meka kochara gata gehilla tiyenoda මෙතර ගැටගැහිලා තියෙන මේ කන්සාහකය මට මතකයි කතරගම ඉන්නවා මාතර සාමි කියලා සාමි කෙනෙක්. මම පොඩි කාලේ දැක්කේ මේ මිනිස්සයා ඒ විදියටම සුදුයි කොණ්ඩේ වවල කොණ්ඩේ ගොතල පිටිය කන්සා භාවිතා කරනවා ඒ වගේ යෝග භාවනා කරනවා. මේ මිනිස්සයා එදා දැක්කේ මාතර සාමිමයි. මම මෑත කාලේ ඉඳ දකින්නේ මේ ඒ විදියටමයි වයසට යන්නේ නැහැ. අර ශරීර සෞඛ්‍ය ඒ විදියටම තියාගෙන ඒ විදියට ඉන්න හොඳ ශරීර සෞඛ්‍යයෙන් හැබි මාතර සාමි කියන තමයි මම මේ කියන්නේ කතරගම යනවා නම් කතරගම නවනම් කවුරු හරි හොයලා බලන්න මාතෘ සාමි කියන්නේ කවුද කියලා. එතකොට ඒකෙම. එතකොට අපි දැන් කතා කරොත් එහෙම අපේ සංස්කෘතිය પોෂණය වෙලා තියෙන බෞද්ධ සංස්කෘතියකින් හිමි රටක්නේ. එතකොට කාට කියන්න පුළුවන් අපේ වගේ රටකට මේ කංශ ඕනේ නෑ කියලා. අපේ හාමුදුරනේ මම කියන්නේ මේ කංශ මේ වගා කර්වල ඕන විදියට ගන්න පුළුවන් ඕන විදියට බොන්න පුළුවන් ඕන ඕන මිනිසුන්ට මේ ආයාලේ යන දෙයක් මම මේ කියන්නේ. අපි කතා කරන්නේ එතනින් එහාට පරිපූර්ණ වූ වි්‍යා තියක් ගැන ඒක ලංකාවේ වගා කල්ල ලා ලංකාවේ නියාමනය කල්ල ලංකාවේ ඒක ප්‍රමතියකට යුතුව කරන්න ඕන ව්‍යාෘතියක් විදියට තමයි අපි මේ කතා කරන අපි මේදා විෂයක ඉන්න ඒ නිසා මම කතා කරන්න හැමදිස්තේ මේ අන ගජ හැමතනව අවලක් ඕනෙකුට ගංජගහගැෙන මේ ඉන්න සංස්කෘතියක් මේ ඉන්න සුරලෝකයක් නෙමී අපි මපාන්න හද අපි පහපාන්න හදන්නේ මේ එදා ඉන්න පුරවශය වසය දෙදා අපි කොමද හැඩගැහැන්නේ ක කියලා අපේ ආර්ථක කොහොමද build up කරානේ කියලා. මොකද අපේ රටේ ආර්ථිකයේ මෙච්චර වැඩිලා තියෙද්දි මිනිසුන්ට ආර්ථිකය ගොඩ ගන්න පුළුවන් පැත්තක් තියෙනාන මේක ඩෝල් සමාගමකට කෙසෙල් වවන්න ඒ පස නිසරු කරනවද ටොබකෝ සමාගමකට දුම්කොළ වගා කරන්න දීලා ඒ පස නිසරු කරනවද කියන තැන් එන්න. අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරා. එතින් එහාට හොඳ නියාමනයකට අරගෙන රජය විසින් ලෝකෙට ඖෂධීය කංශ අපනයනය කරන්න පුළුවන් විදිහට මේක නීතිගත කල්ලිවල මේ විදිහට කරන්න. අනිත් එක තමයි කියති වෛද්‍යමය වටිනාකම ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ඖෂධීය වටිනාකම. එතකොට මම ડોක්ටර් වැලියංගගේ නුවන් ප්‍රනාන්ඩෝ කියන විද්‍යාඥෙක්. ඔහු ඉන්නේ කැනඩාවල, හරි ඇමරිකාවල හරි. ඔහුත් එක්ක කරන සංවාදයකදී මම ඒ ડોක්ටර් කියන දේවල් අහගෙන හිටියා. මේ ડોක්ටර් වැලියංග එක්ක සාකච්ඡාවක් කරනවා. එතකොට ડોක්ටර් නුවන් ප්‍රනාන්ඩෝ කියනවා, "මේ රටේ patient ලට, ඒ කියන්නේ ආතතියෙන් පෙළෙන patient ලට මේක කොච්චර වටිනාකමින් යුද ශාකයක්ද" කියලා ඔහු explain කරනවා. ඒ කියන්නේ ආදෙනවා ඒක නිසා මම යෝජනා කරනවා කට්ටියට මේක කන්සා ගමන මෙතනින් එහාට ලොකු බිල් එකක් එපා හරිද Buonasera. Buonasera. Volevo sapere, questione che succede, quale roba per vendi?Vendo prodotti a base di cannabis. Base di cannabis. Sì. Vuol dire mio paese a sì. eh, questo sì. vietato. Vuol dire questo in Europa. In Europa sì si sta legalizzando sempre di più la cannabis e i prodotti a base di cannabis, sia ad uso medico che ad uso ricreativo. Hai buan cilm denata? මම මේ ඉන්නේ ඉතාලි පාමසියෙක මේකේ විකුණන්නේ taniකරම මේ භාෂාවෙන් කියොත් ගංජා නොහ භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම ත්‍රිලෝක විජේපත්‍ර. එතකොට ත්‍රිලෝක විජේපත්‍ර කියලා කියනකොට අපේ රටේ දැන්ට තහනම් කරපු ද්‍රව්‍යයක්. එතකොට ලෝකේ ඉතාලිය කියන වගේ රටක මේකට තියෙන වටනා කම් බලන්න මේ shop එක තියෙනෙම තනිකර ගංජා එහෙම නැත්තම් කියනවා නම් ත්‍රිලෝක විජේපත්‍ර. අපි මේ සිනියෝරකින් අහලා බලමු මේ මහත්මයෙන් බලමු මේකේ තියෙන වටනාක් තව උඩාරයක් product තියෙනවා. අපි එයත් කතා කරලා බලමු මේක මොකද්ද ඇත්තම සත්‍ය කියලා. කොසෝ කිදෙරේ කොල්කෝසර් කවා e capsule ad uso medico terapeutico. Uh -huh. Chi ha dolori, uh -huh. chi soffre di stress, uh -huh. chi ha infiammazioni della pelle, uh -huh. si propongono questi prodotti a base di CBD, cannabidiolo, che è uh -huh. la molecola uh -huh. che ha දැන් අපි කියමු benefico medico. මේ මහත්මය මේ සිනෝරේ කියනවා මේ තියෙන මෙඩිසීනා, ඒ කියන්නේ medical බඩු මෙවල තියනවා කියලා කියනවා. මේ රෝග තියනවා නං අපේ හන්දිවල අමාරු තියනවා ඒ වගේම stress එක. ඒ කියන්නේ අපිට මානසික ආතතිය වගේ දේවල් තියනවා නං එහෙම ඒකට මේ මේ තියෙන product <suprisa> කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයාලට තව විශේෂ දෙයක් අපිට දැන් ලංකාවේ ගංජා කියන දේ තහනන්නේ එතකොට බලන්න යුරෝපයේ වගේ ඉතාලිය කියන රටේ කොච්චර ගංජා තියෙනවද කියලා මම පෙන්වන්නම් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා වර්ග 12කින් ගංජා. එතකොට මම ඒකත් පෙන්වන්නම් ඔයාලට දැන් මොන වගේ වර්ග තියෙනවද කියලා. අ පොස්සෝ ඉදේදෙලා කොয়েස්ටෝ රෝබා Questi sono tutti tipi diversi di cannabis. Mhm. può scegliere proprio sapore e il proprio effetto. E poi usarlo, usarlo come crede, vaporizzarlo fumarlo. කියනෝ කේ ක්‍රේන්නේ මේ මහත්ය කියන්නේ මෙතන තියෙන වර්ගවල තියෙන තනිකර මේ තියෙන්නේ තනිකර ත්‍රිලෝක විද්‍යාපත්‍රය මේ ගංජා තියෙන්නේ එතකොට මේ පොන වර්ගයක් එයා කියනවා මේක අපිට සුවඳ බලලා තව සපෝර කියලා කියන්නේ රසය රසය කොහොමද කියලා මොකද මේක යූස් කරන කට්ටිය දන්නෝ මේකේ රසය මොකද්ද සුවඳ මොකද්ද කියලා එතකොට ඒකට අදාළව මේව තමන්ටවිල් වල ගන්න පුළුවන් ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ ඉතින් මේ ඇයි අපි මේ දැන්ට ඉන්නේ නැති කියන එක තමයි දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ඒක තමයි මේ කතා කරන්නේ එතකොට මට පොසෝ ඔකේ Profumo. E che ne suondai? Preferste più amaro, sennò no c'è più dolce. Questo sa di fragola. Ah, pra, ah. Fragola. Ah, ok. Sto bevendo. Ma mm. che sto bevendo? Non è quello che lei la, che ne? Son tanti profumi diversi. Sì, questo è Eh questo qua è una cosa particolare, è Fiore e Ashish, ci vedi? Ah ah, ah, ah, ok. A okay. fiore. Ah, mi che che يعني api political level che يعني? Ma mi tanno, mica domani mi tiene. È una cosa particolare questa qua, è si. una cosa un po' particolare. Ok, sennò no c'è l'Ashish proprio che è questo, battitura. Mi che Ashish, mi che mi che Ganjewalin hatan deyak dakel nam mam danne ne, namo, miqat Ekthara Dravyak Ganjat ek yana. Poi vedete anche questo una di per o no dolore, dolore qualcosa ossi si sì. sì. Pu puoi vedere una non si può aprire no Però va bene no. olio cbd 3 per cento questo a ah. me che mette no cbd 3 per cento tiene a chiedere la chiena me che me cuscarani a handi patta amaro da me che ti anni mamma hitanni ma che puoi dire sotto sotto la lingua esatto a tamanta a හන්දිපත් අමාරුව තිබුණොත් එහෙම මෙන් එක එකක් ඇර්ලි මේකේ ඩොට් එකක් මෙහෙම තොල යට දිව යට තියන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඒ විදිහට තමයි යූස් කරන්න තියෙන්නේ. io volevo comprare questo lasciami per මටත් ඒ වගේ එකක් ගන්න මොකද මම ප්‍රොඩක්ට් බාඩු ටික වල මෙහෙම තියනවා නම් ඇයි ලංකාවට ඒ බැරි කියන තැනට. okay so no c'è Per chi non dorme bene, è un prodotto specifico con melatonina anche, quindi CBD, melatonina e vitamine uh -huh. e aiuta la notte a dormire bene. Questo è un trattamento specifico proprio. Io ho detto che non ci sono stati più fatti, මින් මාත්‍රාවක් ගත්තට පස්සේ එයාට ඒ කියන්නේ මේවා ස්වභාවික natural ඒක නිසා කිසිම හානියක් නැහැ කියලාවල කියනවා ඒක නිසා මෙන් මාත්‍රාවක් ගත්තට පස්සේ Tamanට නින්දයක් නැත්තම් ඒක normal වෙනවා කියලා තමයි මේක කියන්නේ මේක එක තියෙන්නේ නින්දයක් නැති අයට Okay Poi c anche Uh -huh. Ah, Sono ok. Prodotti apposta. Allora, faccio vedere. Questo qua è per il cane uh -huh. perché aiuta uh -huh. i cani e i gatti a reagiscono ai cannabinoidi come noi. Uh -huh. Il loro sistema reagisce ai cannabinoidi. Ah, uh -huh. quindi questo è per cane e questo è per gatto. Fai vedere, così gli spieghi. Balan me me ganjya lin තව ප්‍රොඩක්ට් හද ගැසලා තියෙනවා බල්ලන්ට පූසන්ට පූසන්ගේ එතකොට නිකන් හිතලා බලන්න මොනවතරම් ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවද කියලා මේ එතකොට කරනවා මොකද මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ ඕකේ ඕනෙ මෙත් යාමලි පොයි එ කැප්සුලෙ cioè in alternativa 10% quell'altro 30% concentrazioni, 15, 20, sono tante concentrazioni. Ah, me che me capsule che tiene, cioè يعني CBD, cioè يعني CBD tieneo, me che tiene capsule. Allora capsule, se era 10% di quantità me che tiene quello che no, me che att choose canne, in via di medicina yakwasen também me che att choose canne. No. Altro ci sono le caramelle. Ah, pure caramelle. caramelle dolci al CBD. Ah Sono un po' più leggere, però sono con CD. Quanto costa questo? Questo costa 16€. Euro. 16€. Euro. Ok. Li fai? So che <ride> ci sei. Oh, Poi oh, aprirlo. Che tiene ganja no uh, ත්‍රිලෝක විජයපති යූස් කරලා හදලා තියෙන ගංජය යූස් කරලා ඒ වගේම ත්‍රිලෝක විජයපති යූස් කරලා හදපු ટોපි එකක් මේක මේක අපිට නෝමල් ඕනෙක් කෙනෙකුට කන්න පුළුවන් මේකේ එහෙම mattwimak, එහෙම මොනවත්ම නැහැ. එහෙම තමයි මේ ගොඩාරයක් වර්ග තියෙන එකයි කියන්නේ මේ මේ අපේ රටට ලොකු ධන ධන කන්දකට තමයි අත ගන්න මේක මෙච්චර කාලයක් මේක වසන් ඉන්න එක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඕනෝදි ප්‍රිමලේයි මේ මේකෙක් මත්විමක් මොනවත්ම නැහැ නමුත් රහයි. ඕකේ. නමුත් පොඩි චිත්ත ගතියක් තියෙනවා. පොඩි අමාරු. එතන කනප. ආ කනප. ඒකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගංජවල තියෙන මේ සංයুতি පොඩ්ඩක් වෙනකොට ඒකේ පොඩි චිත්ත ගතියක් තියෙනවා එතන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ shop එකේ ඉඳලා අද සමු ගන්නවා මොකද මේ මේක එහෙම අපි ගෙවීමක් එහෙම කරන්නේ නැතුව මේ මහත්යෙ ඉතින් අපිට ඉද දුන්නා මේක ගැන ලංකාවට කියන්න අවසාන වශයෙන් මම මේ මහත්යෙන් අහන්න ලංකාව ලංකාවට මේ ගැන මොන දෙයක්ද කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ මහත්ය ඉතාලි වලින් කියයි පවෝරේ මෙරා මොන්ඩෝ tu posso dire qualcosa per about a canapa Uh, per paura di spiegare col cosa per anche mio paese Sri Lanka. E eh, niente, abbiamo capito anche noi qui in Italia, in Europa, che la cannabis aveva anche un uso medico e poteva essere d'aiuto per tante malattie. Mm. Ok, gli italiani hanno incominciato ad autoprodursela a casa mm. perché lo Stato non la dava, era illegale. Mm. Piano piano, con le associazioni mm. che si occupano di cura ai malati, di malattie rare e di queste cose, mm -hmm. si è riusciti a fare passare una legge mm -hmm. per l'utilizzo medico. Mm -hmm. Quindi adesso non in tutta d'Italia, in alcune regioni mm -hmm. è possibile utilizzare terapie a base di cannabis. Ah. prescritta dal medico. Uh -huh. Quindi a Milano c'è il più grosso centro italiano, sì. si chiama Medical Cannabis Center uh -huh. e ha uno staff di medici uh -huh. che prescrivono uh -huh. terapie e cannabis per uso medico. Ah. Anche con THC per uso medico, non solo CBD, sì. anche con THC. Eh, anche eh, mio paese Sri Lanka po posso chiedere per Sri Lanka col cosa per governo per Allora bisogna fare delle proposte di legge tramite le associazioni che si occupano di malati, mm -hmm. ok? Si portano le ricerche scientifiche che dimostrano che l'utilizzo di queste terapie sono efficaci mm -hmm. e a quel punto il governo può valutare di legalizzare e iniziare un processo di legalizzazione però ci vuole del tempo sì. che abbiamo impiegato un po di anni anche noi ok comunque grazie mille per il tempo per tua Io grazie a voi non c'è problema buona serata Va bene, grazie appena trattato a me <ride> il lema che non mi è tali italiani che a me mi dite සම්බන්ධ වෙලා තියෙද්දි ඇයි අපිට බැරි ඒක අපි දැන් කාගවත් යටත් විදිහක් නෑ ඒක පුළුවන් දැන් ලෝකෙට හොඳ නිෂ්පාදන ටිකක් දෙන්න ගංජ අපේ රටේ නීතිගත කළා. එහෙනම් බොමි අපි බෞද්ධ සමාජයේට කියනවා මේක ගැන හොඳ අධ්‍යයනය කළා. අපේ රටේ කොහෙද කේල්ල ගංජ ටික නැත්තම් ටික ඕන ඕන විදිහට කුඩු කන්ටේනර් ගණන් එන්නේ නැත්තම් කියන දහ දුරා වැඩ ඔක්කොම ලංකාවේ කරෙන්නේ නැත්තම් මේ ගංජ සාකය අපේ රටේ බෞද්ධ පදනමකින් යුතු රටක් මේකට හරිය නෑ කියලා කියනවා එතනින් එහාට අපේ ආම්ඳුරනේ අපේ ආම්ඳුරෝ හොයලා බලන්න ලංකාවේ කොච්චරනම් ගංජවයටයි අයිස් වලට කුඩු වලට අබ්බැහි වෙලා තියෙනවද කියලා. එතකොට අපිට මේවා මේ තියෙනේම වළක්වන්න රජයට අපි නිර්ණායකයන් දෙමු මේ වළක්වන්න කියලා. ඒ මේ කංසසහාකය නීතිගත කරලා ඒක නියාමනය කල්ලිවල ඒකේ හුණයකින් යුත් කංසා අපි ලෝකෙට අපනයනය කරන්න වැඩපිළිවෙල හදන්න උභවහන්සේලාගේ නිර්ණායකයන් දෙන්න. එහෙම දීලිවල මේ රට මේ දුප්පත්භාවයෙන් ගොඩ ගන්න මේක ලොකු පිටුවහලක් වෙනවා මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒක නිසා කරනවා අපේ රටේ ඉන්න බෞද්ධ ප්‍රවීණයන්ට ඒ වගේම අපේ ස්වාමින් වහන්සේලාට මේ ගැන හොඳ අධ්‍යයනය කියමු කලිවල රටේ පාලකයන්ට අපි දෙමු නිර්ණායකයක් මෙන්න මේ මෙන්න මේ නිර්ණායකයන් තුල ඉඳගෙන මේක කරන්න කියලා. ඒක නිසා මම ඔබලා සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා ලෝකේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් මේක වඩා අධ්‍යයනය කරලා අපි රටට අපේ රටේ ප්‍රරේශියන් වශයෙන් අපි පාලකයන්ට අපි බල මේක නීතිගත කරන්න කියලා. ඒක නිසා ડોક્ટર මේ ප්‍රඥයට අපි සියලු දෙනා එකහුවලා මේකට සහාය දෙමු මේ මිනිස්සයාගේ මොහකාරී දැක්මක් ඇති මේක 2025 වෙනකොට 2023 වෙනකොට මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයකට මේ රට ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා ඒකට අපි උත්තේජනයක් දෙමු මේ මිනිස්සයට ඒක තමයි මේ වෙලාවේ වෙන්නම ඕනේ. ඉතින් මම සිළු දිනාට මේ ගැන බුද්ධියෙන් විමසල බුද්ධියෙන් කටයුතු කරලා මේක අපේ රටේ ණීතිගත කල්ලිවලින් මෙතනින් අපි රට නැගිටවන්න හොඳ පිටුවහලක් කරගමු කියලා ඉල්ලීම කරන ගමන් එහෙනම් අදට ඇපල් කඩේ නුවණ ඔබෙන් සමු ගන්නවා සිළු දිනාටම テルුවන් සරණයි wan